أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنوا تستكثر ولربك فاصبر فاذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير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 كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرحقه صعودا إنه فكر وقدر فقُتِل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر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 لا تبقي ولا تظر لوحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابُ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 لمن شاء منكم ان يتقدم واخر كل نفس بما كسبت رهينا الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون